У Хмельницькому можна безкоштовно обміняти старі лампи на світлодіодні. Де це можна зробити та як. На Хмельниччині знизився рівень захворюваності на COVID-19. Скільки наразі пацієнтів у лікарнях області. Останнє бачилися майже рік тому. Хмельничанка разом із маленькою донькою чекають на визволення військового чоловіка з російського полону. 25 січня під час мінометного обстрілу у місті Бахму Донецької області загинув Павло Гуменюк з Кам'янеччини. Війну було 27 років. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Про дату прощання з воїном повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця солдата Сергія Куцупея з Хмельниччини. Загинув воїн під час виконання службових обов'язків 25 січня. внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Красна Гора Донецької області Цю інформацію цю підтвердили у Старосинявській селищній раді. Сергій Куцупей 1989 року народження. У 2007 році закінчив Бабинську загальноосвітню школу. Після школи проходив військову службу в ЗСУ. Відразу по закінченню служби в армії навчався в школі міліції. Служив в органах внутрішніх справ. З 3 вересня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Про дату та місце прощання у громаді повідомлять додатково. Принесла п'ять старих працюючих ламп до відділення Укрпошти хмельничанка Олена Юріївна. Жінка каже, мала при собі документи. Паспорт і ідентифікаційний код приносити п'ять робочих і взамін дають енерг... енергозберігаючі. – А ви завчасно реєструвалися? Чи ні? В дії немає ще цієї програми завантаженої, щоб зареєструватися. Обмінює власні лампи і місцева жителька Людмила Шаліга. Жінка каже, чому вирішила це зробити. Ну, це економні лампи, а в мене світла багато, ніби тут. Любі лампочки, в мене з тоненьким цоколем є і з таким. І міняють і ті, як хто хоче, такі, міняють і дають такі. У мене в дочці економні, то вона платить і більш, набагато менше, як я. У цьому відділенні «Укрпошти» почали обмінювати лампи розжарювання на нові світлодіодні 30 січня. За день люди принесли 99 ламп, натомість отримали нові, розповідає заступниця начальника сьомого відділення «Укрпошти» Наталія Коваль. За її словами, до відділення завезли 2800 ламп. Єдине питання, у кого немає едифікаційного коду по релігійних своїх поглядах, то тим ми не видаємо лампи. Бо там програма просить ідентифікаційний код обов'язково. Одна людина п'ять ламп. Програмі тільки один раз пускає, по коду воно відфільтровує безкоштовно, обміняти лампи розжарювання на нові світлодіодні можна у всіх відділеннях Укрпошти обласного центру. Для цього принесені лампи мають бути справні. Про це розповів директор Хмельницької філії акціонерного товариства Укрпошта Микола Громов. За його словами, обмінюють лампи аби зекономити електроенергію. Це проєкт всеукраїнський, проводять його за сприяння Європейського союзу. Люди можуть отримувати безпосередньо лампи з. Соколем є 27, є 17, перевіряється, дійсно, якщо ціла, скажімо так, вольфрамова стрічка і якщо людина може прийшла додому і ця лампочка нова світлодіодна чомусь не працює протягом місяця, можна обміняти, але це можна зробити один раз. Щоб отримати лампи, говорить Микола Громов, можна зареєструватися у додатку «Дія» та замовити їх або прийти одразу у відділення з документами. У нас є три етапи. Перший етап – то місто Хмельницький. Ми вже працюємо. Другий етап – це будуть районні центри. Ми якраз здійснюємо поставку цих ламп в районні центри. І третій етап – безпосередньо села і пересувні відділення, які знаходяться по області. Микола Громов каже, скільки ламп доставлять на Хмельниччину, залежить, зокрема, від кількості бажаючих їх обміняти. Принесені лампи утилізують. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільна новини, Хмельницький. У Хмельницькій області рівень захворюваності на коронавірус наразі низький. Про це Суспільному розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Відтак, впродовж 20-26 січня на Хмельниччині зареєстрували 196 нових випадків COVID-19. Протягом тижня зафіксували три летальні випадки, пов'язані з ускладненнями коронавірусу. Натомість хворобу подолали ще 124 жителя області. Загалом від початку пандемії на Хмельниччині лабораторно підтвердили 233 тисячі 383 випадки інфікування коронавірусом. Всього одужали 228 тисяч 794 особи. Від ускладень хвороби зафіксовано 3968 тисячі летальних випадків. Це процедурний кабінет однієї з амбулаторій сімейної медицини. Наразі тут роблять експрес-тест на ковід пацієнту з Миколаєва. Періотично проводжу тести, тому що працюю з людьми, то маю як сказати, мати уявлення про своє здоров'я. Згідно інструкції, розповідає сімейна медсестра Інна Притула, результат тесту проявиться через 10 хвилин. Через 10 хвилин перевіряємо результат тесту негативний, з'являється одна полоска. Пацієнт здоровий. Експрес-тестів нас вистачає абсолютно. Людина звертається до прийом до сімейного лікаря з ознаками застуди, тобто це підвищення температури чи нежі, чи горло. Всі обстежені без винятку експресом тест на ковід. Якщо вони позитивні, відповідний діагноз підтверджується. До Хмельницької інфекційної лікарні за останню добу госпіталізовані четверо пацієнтів, розповідає завідувач приймального відділення медзакладу Володимир Леньга. Були госпіталізовані четверо чоловік з діагнозом ковід. Місто Городок, Хмельницький район, місто Хмельницький. Стан середньої важкості. На сьогоднішній день в лікарні на стаціонарному лікуванні з діагнозом ковід знаходяться 26 пацієнтів, з них семеро дітей. Є і переселенці, є і місцеві з області, і хмельничани, різні вікові категорії. Рівень захворюваності на ковід в області наразі низький, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Олександр Завроцький в закладах охорони здоров'я проходить лікування біля 70 хворих і захворів на ковід. Причому у нас потужності розгорнуто 406 ліжок в цих закладах, а взагалі потужності області щодо надання допомоги хворим на ковід на даний час ми можемо розгорнути одночасно 2947 ліжок. Порівняно з 22 роком Ну, рівень захворісті доволі таки низький, дуже багато факторів, в тому числі, особливості штаму, які на сьогоднішній день перебувають – це омікрон. На сьогоднішній у нас не зрісовуємо випадків смерті від COVID-19. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Він для мене найкращий друг, він моє серце, він моє єдине кохання.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 Кажу, що тата її дуже любить. Ще будучи на Азовсталі, чоловік записував аудіо ну, такі голосові повідомлення, де казав, що Полінка тата тебе любить, папа обов'язково до вас повернеться і, і ми з нею переслуховуємо час від часу їх. За словами Олександри, родина хотіла повернутися до рідного Хмельницького і мріяла подорожувати. Хочу, щоб він повернувся, хочу, щоб вдала була реабілітація.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 І я дуже переживаю, щоб у нього це не забрали. Ярослава Антушевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Владік, Антон, Аліса і Колі. Женя в нас спить на кроваті. А їхні речі в кімнаті. Ми спимо на дивані. 28-річний Ігор та Валентина Кузіни з п'ятьма малолітніми дітьми вісім місяців тому евакуювалися з окупованої Херсонщини. Живуть у глинобитній хатині в селі Маломолинці Хмельницького району. Дворічна Аліса, трирічний Антон, Сибирічний, Микола та 10-річний Владислав сплять на одному дивані біля грубки. Валентина Кузіна каже, дев'ятимісячний Євгеній спить окремо на ліжечку. Так, тут наше постельне лежить, тут спить Женя саме менше, тут сплять всі четверо на одному дивані. За словами Валентини, на обід сьогодні готує картоплю з м'ясом. П'ять літрів вистачає з головою, але ну, в мультіваркій періодично плов, готовимо, що м'ясо тушимо з картошкою. Валентина Кузіна каже, дітей купають у тазику. Тут ми маємо посуд. Тут купаємо малих, самі купаємося в бані. Воду носять з вуличного водогону, розповідає Ігор Кузін. Є теж водопровод, виходить, ну вода на вулиці. Там, де ми жили, там вода була на вулиці. Але я, ми її купували вдома, я, виходить, провів її в хаті. У нас була в хаті вода постійно, і гаряча, і холодна вода. Вдома краще, ну, а що зробиш? У мене є друзів, 10 друзів. Трохи старші за мене, Іра трошки молодша. Оля так само на мого брата похожий. Коли жили на окупованій території, розповідає Валентина, свідомо відмовлялися від російської гуманітарної допомоги. Сюди переїхали, тому що вже не роботи не було, не працездатності, чим дітей годувати. Як запускали ракети, то ж і ходили із чоловіком, їздили на машині, і желізо збирали, здавали. Далі. На восьмому чи на дев'ятому місяці вагітності. Розкову допомогу предлагали, але ну, ми її не брали, тому що вона нам не треба. Даже соціальні опіки прилагали нам і продуктову допомогу, і грошову допомогу, але ну, я так і не взяла. Сказала, що вони жрали її саме. Ігор Кузін пригадує, як зуслів 24 лютого минулого року у Чеплинці, коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ. 5-20 став вранку, це я пам'ятаю. Так, да, ще я грала, я встав, ну, не помню. Потім виходив на вулицю, бачив їхні танки, їхні, це, ну, машини їздять уже. А що там сидіти? На російських теж працюють, чи що? Я працювати на російських не буду, я, на, я в Україні. Все позложилось. меблі. Тоже електроніка всяка, інструменти теж мої, теж інструменти там, ну, багатенько, дорогі, да. скутерапа оставлялася. Ігор Кузін каже, на Хмельниччину приїхав, бо тут жив їх знайомий. Гроші за проживання в хаті господарі не беруть. Хозяйка в місті живе, ця хатинка теж пустувала. Получається, позвонили так і так. Ну вона согласилася, пустила. Каже, живіть собі. Всю групу палимо. Тут так кухонька є і три кімнати. Дві кімнати ми опалюємо, получається, а ми вже так, бо вона дуже холодна. Ми неї не опалюємо. У мене газон є, привозив повний газон дров. Десь три місця нам За словами Валентини Кузіної, зараз живуть за рахунок дитячих виплат. На 17 тисяч гривень не дуже багато собі, що дозволиш. Це не такі вже великі виплати. Плюс те, що не дають допомогу, не памперси, ні кашу. Як у мене Жені ще кушає малютку, то харчувай, харчується. Памперси потрібно купляти. Це дуже дорого. Продукти теж дорогі. Михайло жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.